يا جموع الغيد صفوا سووا هالليلة مسيرة ورحبوا واستقبلوا بنات محسن يا الغوالي انتروا لام خالد ومعبد الله الورد وعطوره في طريق اللي ضياهن يضوي عتمات الليالي يا هلا محمد ومنعي في الأميرات مرحبا يا شيخة الغيد وها نبزني القبالي مرحبا يا شيخة الغيد وها نبزني القبالي والمشاعر وصف توصفها يومي ومقالي يا غدير واحلام افرحوا لك بالعروسه يا نجوم زاهية حول القمر ليل الكمالي من بنات العز نسل الشيوخ هم شهير صحيحه الفرحه الكبيره الف بسم الله عليك يا بعد كل الجمال يا دموع الغيت صفر يا شيخه الغيت وهل بسن القبالي وعليك قلبك <تصفيق> بالخرايين در نضيره و المشاعر المرمى توصف احروفي و مقالي <تصفيق> يا غدير واحلام افرحوا لك بالعروسه <تصفيق> ألف بسم الله عليك يا بعد كل الجمالي ألف بسم الله عليك يا بعد الجمالي او من خارج